Assalamualaikum Abu Rashid Khosatana Terima kasih kepada All the well Wishes Untuk hari jadi saya semalam Saya amat-amat terharu Dan berterima kasih Saya juga mengaminkan Serta mendoakan Agar tahun ini Dan tahun-tahun mendatang Adalah tahun yang terbaik hey. untuk you Dipanjangkan umur Dimurahkan rezeki Dan dimudahkan segala urusan Terima kasih lagi saya ucapkan